Братите и сестри, днес ще ви запозная с Атанас Стойков. Атанас Стойков е един честен и отруден гражданин, който се занимава с животновътство, има собствени крави, отглежда телета. Аз лично се убедих, че той ги обича като собственици деца, но е подложен на един огромен натиск от хората, които участват в частния град частната община Несебър където не въжат абсолютно никакви закони които въжат за останалите граждани Той се е тръгнал срещу една мафия която просто иска да го изгони от неговите пасища за да могат а, да вземат абсолютно всички пасища в района на Влас и еленти и да те глят сусили. Знаете всички, че а, европейските субсидии са много сладък бизнес за някои хора, които имат доста сериозни връзки в община Семер, а може да се каже, че еднолично контролират целия Общински съвет. Сега ще чуете изповедта на този наш съгражданин, който развива животновътство в един район, който е биологично чист, екологично чист но всичко там е потънало в бетон и се развива само туризма като един алкохолен туризъм един, една грозна картинка ефтин, ефтин алкохол и ефтините достъпните наркотици и останали удоволствия, които не са толкова достъпни в другите страни са тук на дневен ред и чужденците с удоволствие и с охота си, си ги се възползват от тях. Но тук е въпроса дали трябва да потъни всичко в бетон и да бъде смазан този човек, който развива животновъдство в този район, който е един от малкото, които все още а, устоят на огромния натиск, който е подложен. Неговите животни са убивани, ръгани, многократно са, човека ги е фащал на място как ги ръгат, но полицайите и прокуратурата в Несебър не се интересуват от този случай, защото а, натискът идва от човек, който еднолично контролира Общинския съвет в Несебър. Затова сега ви предлагам да чуете неговата изповед, аз го подкрепям. Моят български юридически комитет за защита на българските правни средства, както и ни ниво е неправителство на ОРОВЕ. Айди, мой Вау, мой ай мой тумыч, айди. Ломай тумыч. А вот и разрыли супашка-то. Айбичко, извините ванка, Ай, Айди. Айди мой тумыч, айди бэй, извините ванка. Айди. Сега продължаваме с разказа на, на пострадалия човек, който е бил бит николкократно пред много свидетели, но въпреки това прокуратурата вече достатъчно много години не иска да образува досудебно производство, пък и да е образува такова, да е, доколкото знаем, образувано срещу неизвестни не въпросните лица, още не са привлечени като обвинени. Нещо повече. Той е бил нападнат с братва когато той е успял да изтръгне от нападателите си и не е посигнал с нея след което в основа на свидетелските показания на нападателите неговия брат е осъден че едва ли не той е бил нападнал тези И слушайте ме бащата Слуха, се плащи, че това е чисто лабърдинчи. Завийте, бичета убил бащата. Това животно ще ви покажа снимки преди да, да, да го убият по-леко вече. То се е лечи, че само виж каква костна система има. Това то е само кожа. Не може да напълним с това, то се лечи, че виж как си става кожа. Нямаше, брат. То няма мускула от и направо изчезна. Mm -hmm. 60 и колко пъти е наражен? 62. Аз имаше още една, която после открихме, че и се изтрива не е даже не да те обяви. Тук. Значи, когато беше и тая пробойна, ето тук. на сега дъжда, вчера изми. Тук се го надупчи още един път. Тук беше много зле. Значи, изхвърля се тревата, долу в навеса още седи тревата. Това, което пася, после ги изхвърли, може да го, да го погълне обратно, след като го е Има една крава, която срезали. Е дали не е тази? Не ще обаче. Плитко не е дълбоко. Е да... Пророве са, не е на ръка. Ето са. Така, се качим горе, защото не се излези горе. Днеска цял ден бяха и тук. И тогава най-лесно можеха и допълнително всички да се види, защото те лежат, не мърдат изобщо. Аби къде да изгубляте на дъската? Да, също. Ето, е, да виж къде са надупчени тогавашните рани към момента. Откръв. Кръв и това е. Това от всяко отъргане на Всяко е така. Вечер се седи, земя, е, легнало в животното и се тече на локо под него. И на другия ден се засъхне. Ето това е хубавото жълтинче, което гледахте, как бяхме изкъртели ръга. Ау, виж, гото е цялото в кръв. Мисляш ще ти при няколко дена пак в кръв, когато опашката му отрязах? Заедно с от Ето, ето обика, виж как изглеждаш, и гледай тук две дупки. Това е кравата, която обиха. Заради безхабелието на полицайите. Тая крава, ако бяха с размълда, щеше да е живе. Девет пъти я прободаха, два пъти я троиха, като накая вече омълежа вътинчето. Ото така е, това са от първите рани. Бяха му пробили стомаха. стомаха. И като Е, като пробили стомаха, е това на, на земята е чистича от него. Не може да се храни. И това е част от снимките. По-голямата част са в съда, по <coughs> който съм ги дал. Това е човека, който минаваше и видя и ни от най-големите. Това на... на... е, което за до съдебното производство, и тече 10 години. Не, за до производство, сега ще покажа други Две години тихът. Пробождане. Ето така съхожилете, където бяха на Дупчадов. беше жив живтурпен, само кожичка, нищо друго. Главата му погледнете как изглежда. Ето Дупчадов, какъв да не може да се изправи? Ето го просне, господин Това е от побоя Та който където да е нападнал? Точно Това е досъдебното производство, което се води дело. Две години. Две години и два месеца вече. Години години. Месец. Това е видео, едно камено заснето, дадено, прието, доказано, че автентично не е подправено в лаборатория на МЕВРЕ. И до сега това нещо го държат още в дебелите папки при свои хора. беше щупен, има носни костици това е едно от средни телесни повреди това е още дупки от бика няма следите а сега ще чуете а, защо толкова е претестен господина а, и защо е толкова невъзможно да се справи, защо държавата не иска да се справи и защо на местна основа в Несебър, в община Несебър полицайите, прокуратурата и всички, които са отговорни компетентните органи, не иска да се справят. И слушайте, които не бих могъл да се е, боря, нито имам финансовите възможности, нито имам връзките, нито имам желание, нито имам нерви вече, така че продавам абсолютно всичко и се махам от тук, който иска да гледа. Не може за пет животни да трябва да звъниш в София на господин Борисов, че той да ти разреши. Ами каква държава сме тогава? Тук това нещо става с знанието на, на полицията, с активното им бездействие. Не може сто дена да имаш такива е, зверства и, и да няма нито един човек задържан. Дори когато бях прибит, мен ме викат в полицията да давам показания, след като аз съм в Бургас, обруга, в съм в а господина се остана няколко дена. Не няколко дена, той изобщо не е бил е, арестуван, не е бил викан за нищо. Ако има желание, ела да, да, да подпишеш тук един протокол, че повече няма да правиш така. И е, това е земат с предупредителния протокол и повече нищо ги, не ги интересува. Полицията си свършва работата. Никаква превенция. Казва, че току-що е наборен животното. Виждам го в момента как бяга с нивата. Спират го. Здравей, здрасти, как си, Що си един махленски разговор го пускат? Полицайите се го спират без да го проверят въобще. И чао, приятелски! Е, казаха, че са го проверили, но аз не видях да са го проверили. Брат ми, който дойде... Rear... <wasting noise> не са го закарали в районното. Не, дойде пред районното, написа там пет реда, бе, не съм аз, и подписа един определен протокол и толкова. Значи, къде и да го хванеш, аз го видях как, как изкачва отгледината от, от поредното животно. Тогава направих същата манера, за която си говорих в малко. Качих се на мотора и се направих, че се тръгвам към къщи. На 100 метра оставих мотора и се върнах пеш. И той вече беше влязъл през оградата, защото те са постоянно през целия ден около, около фермата ми. Прескочих през оградата, успял да пробуде бика и в момента, в който чу, че слизам отгоре, прескочи оградата и на, на 100 метра беше скрита нивата му. Качи се в нивата и тръгна надолу. Пътя е само един, има камери, обадих се в полицията, казах, че току-що е животното. И тогава как успях да ги убедя, защото до тогава казаха ми да, ние имаме разпореждане, това е много странно. Всичките полицаи и тук в Слънчевряк и в обзор имат разпореждане да не реагират, а да ми пращат за зелен хайвер. С думите отиди да се напише жалба, където ти е удобно. Или в е, обзор, или в Слънчевряк. Не реагират Аз, на сигнала. Те дори при, при обаждане на 112 не идват. Като изключвам три пъти, когато извично им че тук има журналисти и снимат, едва тогава с да дойдат Просто, даже при сигнал на 112 те не идват. След като ни дойдат при сигнал на 112, след като има толкова много проводни рани, те новите случаи не ги регистрират. Те де-факто не съществуват. След като няма полицай, който да дойде, да, да, да прави протокол. И този протокол да бъде изпратен по съответния ред, първо до репилото и след това до прокуратурата, когато звънах на. Въпросната прокурорка, тя ми отговори, ами аз нямам данни за подобни престъпления. Е кога ще имате данни, кога станат 300 подбожданията? Ена, Те се нямат данни. Една, за крава, вече, една крава вече е мъртва, точно заради това е, прокурорско и полицейско бездействие. Кравата беше 9 пъти прободена. Девет пъти. Два пъти тровена, един път е два оцеля. Този път се е дали два пъти повече отрова, от защото животното. Продължаваме с разказите за усъкатените животни, абортирали животни. Убити крави, убити бикове. Всеки дебожи ден. Нападателите се крият в храсти, които явно имат а, тяхна ферма наблизо. По поръчка на, на владетеля на Общинския съвет в Несеба, те ги ръгат всеки ден с шила, с ножове, бият ги с а, бухалки, докато абортират. Доколкото знам, един ден преди да дойда, е бил наръган бикът във врата, което създаде невъзможност той да бъде хранен. И то отслабва съответно и не може да да кравите, а кравите, които са бременни, те ги абортират всеки път. И слушайте! В областта на артерията. Сега ще покажа друго, което е привязано на същото място. Това е два пъти е с нож. Това е животинче, което е прободено по същия начин както бика в областта на сърцето. Това е младо, съвсем младо животинче. Ето го. Това е зад плешката, това е плешката му. Това е бик, прободен от лявата страна, това е врата му. Бик прободен от дясната страна, същия в ребрата. По същия, наеца същия шиларст. Също е сбита глава на... на Кравичка. Колко нападения общо има? Много. Това стадо го изтъжиха. Много. Да по Бройте ги по снимките. По снимките. То всичко всичко това го имам на видео и го имам по Ето това е съсечил с братва, ето му окото. Над окото е съсечил с братва. Това е животинче, което умря в ръцете на брат ми. Правих му дойдоха от прокуратурата в Несеба, защото им беше писано всеки ден да ходя да им подавам същите жалби, както сега. Живото с изкъртен рог, както на, на плюшка в момента. Животно с разбити бъбрици бият ги с едни 10 кг. въйчукови, докато не може да стане. И сиди голям бик, като малко теле го гледаш и се опиташ как да свестиш долу на, на земята. Нахапано от кучетата им. Със сечен сблада в Ето къде най хубавата крава убита. Както тази при няколко дена, която умря. Там майка е. Не, но това е най-чистото животно беше в стадото. Огромно животно. 700 кг. най хубавата чиста крава в стадото. Обита. Тогава бяха същите хора с още няколко помощника, които вече ги няма. Сега са само тези неща продължават. Ето същите прободни рани. Скъсана на опашка, э, щупена опашка на, на, на кравата. Те не може да се пази мухити. Ето тук 6 човека от полицията, включително с, с прокурора, ето този, който беше при животно. И нищо. Мотая се няколко месеца, идва с неизвестен известен извършител, защото известен извършител всички ти го знаят, кой е. Ето това е, това е патента им. Значи от 80 края 50 аборта. Живото, което трябва тук що да роди, това е теленце, което ще се роди след един месец. И го абортират. Ето този бик го убиха. Това е с утрова, това да. да, и този, този бик го убиха и в момента хванахме човека, който режеше с брадата ушните марки от ушите на животното. Ето следващия мемец. То е това е предишните, които бяха тук, но те са участници. Аз също тогава съм това е една голяма престъпна група. Това е пак аборти. На е писнат да погребам неродени кавички. Не, писна ми. Е грубна, тръп, писна ми. Грубна, грубна. Ето къде е ударено младо животно в окото с брадата пак. Те хора се разкаха, сега ще ви покажа на снимки с брадите тук. И всеки казваше, ме ние не можем да му забари на този човече да се разхожда. Сега ще видите как разсъждае един човек, който обича животниците си и защо а, той с, а, не може да си представи как а, други хора, които също гледат животни биха причинили това на, на нивовите или на други животни това, Как може да ни обичаш животни? По Дъща ми разправеше не едно нещо така си умря наивник до на костите човек, който гледа животни, той друго животни не може да нарани. и като взеха ги да раняват Сутрин, докато отидем, баща ми бягаше до фермата две ко е притрепано и в момента и отдолу лъваше кръв от уса. Заведе, изради си умря човека. А тези, за които говорим, той би неговата крава с лопатата, с остото по гърба. И неговата лична. Да и да се погледне с брат ми, представи се, що неговата така е трепини уйка ми. Дени, така ще го убие животното, знате е. какво прави с чуждите. И той с брадата, те изпосяканите живота, които ги виждате цял ден с брадата, което ми ни край него. Крак, глава, ребра, където удари? Видяхте се с секунди, сухожилия. Това си беше ежедневие. И хората ми заявяват, ама Нини, може да кажа на човека да не се разхожда с брата в город. Едам, аз взема един нож или една брадва и тръгна из морската градина в Бургас. Нали на втория метър ще ме арестуват? На втория метър. Това са безнаказани, че вече се чудиха какво да направят. Е, тук беше направена пътека. Е, тук спираше отгоре и се изсипваше всичките букуци от влас, които ги носи от къщи. Е, тук отгоре, е, тук при нас. Ние събираме едно мелочите ренето. е Това да И ти също да те Един и до 650. Тоест, вие точно Тук гориха, чакаха, петах вечерта. Два преди, преди да нагорим, и ние сме видели прокурори. Ето, този кюст е такова. Ще ни смачкат, ние сме на пътя. Ще мине през нас, само и само да ни видим, че кара прокурори горе. Не за им се. Сега ще видите как учиваме. При животните, които са много кротки и си пасат на паша в наливаната, за да ви покажем техните белези от нараняванията, които са им причини от въпросните нападатели, които са известни на полиция, на прокуратура, на следствие, на община на на абсолютно всички. Но въпреки това. Никой не предприема абсолютно никакви мерки да защити граждане, който си плаща данъците, като всички нормални граждани, и чието, а, чието данъци отиват за оплатене на въпросните служителя. Но те в прав текст са му били казали, т.е. нападателите му, с които той се вижда почти всеки ден, и му, те му са подиграват, защото са толкова спокойни, че никой няма да се действа срещу тях да съдемно производство, да им потърсят отговорност за действията. Те дори са му казали, че няма кой да ги пипне, защото всички в Несебър са яли и пили при тях. Така е. Знаем всички, че в Несебър прокурорите, полицайите и всички, държавни служители и общински служители обичат да едат на аванта, да ги черпят, да получават подаръци, да им да им а, получават обществени поръчки, да получават евросубсидии, без неосновача Затова е не слушателно. Ти го обичаш обаче? А са роди племлиното с 18 градуса в от майка, от тя майка са ми познаваше и етокът на печка сърчака етокът си, аз ще защото там ще дине малко шунка в призъм Да, да, аз съм го така, виж. Е, така е разум. То снешката макета му още много остро, обаче не е дълбоко. Е, днес да покажем, а ги няма тук. Много хубаво. Да, да ги дадеш чуш, реди. Да, е нормално. която е объртила, заедно с майки. И ти най че е Сега ще издиме такава кавичка. сега отиваме във фермата на господин Танас Стойков за да ни покаже колко кофе, колко труд е положил за оздравяването на тези животни, които е изгубил е, голяма част от тях, които са били убити, други абортирали. Да ни покаже как е изградил собствената си ферма с колко труд е положил и по какъв начин какъв е механизмът на издебване на животните вътре в неговата лична ферма за да бъдат пронизвани с шила или бичи с с бухалки Слушайте Това Мацки. Мац? Къде другите две? Мац, мац, мац. Мац, мац. Мац, мац. Мац, мац. Мац, Няма. Да, мац, няма да да мац. Ням. наш Мац. Човек, наш Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Ето ги. Това Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Мац. Глигана ли имаш? Григанът, човек. Хей! <си> Това са банките, И така, Те ще боса. И здрави когато те юнаци минат и животното преди да са отели, морезнат са много страннощи в вимето и когато са родителенцито, всички тези шприцови всеки ден по няколко такива трябва да сложиш на, на мамата, за да ризикуваш. Това е от 3 до 5 лева, зависках и 3 до 5 лева е едното. Да. И знаеш колко такива има? И на банки и вие звъкаш докато утре. Не, не, антибиотици, какво ли не? И това е за да лекуваш живи и здрави животни. <съпълнен> утре и те животни, които ги снимаме на поляната, едно от тях може да е просното и пак ще я взема с кофити. Вътре пълно с антибиотици. Вътре има цели чанти с а... системи, с глюкози, с а... всякакви антибиотици противотрови и активен въгледник, какво ли не Просто... Само и само заради тези идиоти. Само заради тях. 100% Май месец, тук всичко е пълно с трева. Малките животинчета ги видиш как изглеждат, отива, избирай се една голяма крава, пробожда е пет пъти и става труп. Ето, кравата ми изядаха за два дена чекалици. Хубата ти крава, да вето, ще тукъл. е тук. Дети се е пак ти си ката гледаш и като свои, като деца си гледаш. То всичко си мие котичко. Е, гледай, котараци и котите. Е, матка. Той никога не е виждал нещо лошо. Дали, Матю? Дали, Матю? Дали, Матю. Дали, Матю. Дали, Матю. Дали, И те си ми хубав. Ай, сега ще има. Ще им дам да хапнете. Ай, мацки, псс! Ай! Къде е третата мацка? Дяха 8, да слагаха 4. И клацата ми изчезва, и кученството изчезва. Ама, който да видиш, просто с 9 е нещо. Това е 40 метра дълъг навес. Там отзад има ясли за 100 животни. Всяко да си... Всяко да може да си яде без да се приснява, без да го закача другите. Сол. Това са минерали, блокови, испански. Всичко, което трябва да го има. Има втори етаж. Виж как е направено. С арбатура, с стъхотни сглобки. Тук метър и половина в земята са изкопани дубки. Всичко е насмолено. Това 20 години е издържало. Това е ковано с 16 мм арматурни пръчки, по 60 см са дълги ето виж къде е ковано това нещо няма разгубяване. това не е с пирони това е с 60 см и такива дълги железа mm -hmm. от тук влиза в дървото Гледай какви сглобки са тук, как е правено всичко поглядни само е тук всичко е хванато с шпилки това е арматура, има 800 м. арматура която е на края на всичките арматури има нарязани резби и е с гайки. Всичко е като столи на пиано. Е това чудо. И отгоре се качат 10-12 камиона с слама. И е, викаш и е, тук е, ви е, са крият. Да, зад тези заломарени се. И тук са крият и тяка дойде. Като мини животното, като погледне вътре. Са... И те. Бам, ръчката е. е толкова високо. Зад него ти не можеш да го видиш човека. Удря тук и като видиш, че ти тръгваш от тук, прави 3 метра и и пък ако трениш да обикараш отвънка още по дълъг път, съвсем спокойно толкова вече излиза. И тези лъмарини са. Значи, ето вижте, тези ламарини са отварят за, за вентилация. Тук е тази на също. Направо прискачат през тази ламарина. въобще не излизат отвън, а от тук прискачат. Или и а, от тук. А, храстите. е през прозореца, да. Една, Една крачка и е толкова. Ето и те отиват в не Ето от тук е храстите. храсти. И там са видя и следите. Та се скрият храстите и току-що. Само. Да, харочка са. ги пресеи и това. И това се повтаря всеки ден. Значи, докато са били екипите на журналистите, при всеки един екъп. Е, от тук са го побождали. Крият се от тук и гледат какво става. Значи, докато журналистите са тук, до сега при всичките екипи са успявали да го побудат. И при те, където от София. Е, да, е, и при момчетата, които го охраняваха, пак успяха два пъти да го погодат, пак по същия начин от тук. И затова, когато вътре е животното, тук всичко затваряме, за да не могат да влязат. Но те през тези дупки, гледате от тук влизат. Те си ги отварят сами отвън. Вечер не можем да го, да го опазим. Чуден как е го затворим. Трябва да им се правим един куркапан. Да То Това няма да стане. Е, тук всичко пипи е от живот и днес, като дойдат тези, всичко умира. Завършвам филма за Танас Стойков, който е един честен, обичащ животните си гражданин, който просто иска да, да живее живота си, неговите животни да пасат на воля, да не бъдат тръгани, а той да получава това, което му се полагал по закон, което явно е невъзможно в община на себър, когато са замесени интереси на хора, които владеят цялата община чрез Общинския съвет. Тук възниква един друг сериозен въпрос. Какво трябва да направи госп... господин Танас Стойков, след като ни получава абсолютно никакви никакво съдействие от Община, от държавни общински служби, от полиция, от прокуратура, от съд? Какво трябва да направи? Има нещо още по-интересно че полицаите неоснователно, без абсолютно никаква затве, са дошли и са прибрали неговото законно оръжие, въпреки че аз съм сигурен, че този човек, защото е добра душа, никога не би го използвал. Защото аз ако бях до сега, този случай щеше да е станал известен, но не с наргани, че животни, а с разстреляни, че нападателят. Защото аз ако бях на негово място, още при втория случай или първия случай шах да ги разстрелям абсолютно всички до един горе в гората и шах да ги оставя да ги изледат чакалите по същия начин както е станало с неговите животни ето това е ето за това ние ходихме и на границата затова е. фащахме мигранти и продължаваме да ги фащаме и затова показахме и на обществото че те влизат и никой не ги спира защото, както виждате, държава, държавни органи, държавни институции, правораздавателни и правоохранителни органи в България е най-вече явно в общината в Месебъра. Няма. Затова, ние, нашата организация, която наброя хиляди членове от цялата страна и стотици от Бургас само, обещаваме на въпросните нападатели че някой ден, когато очиват да ръгат животните, ще срещнат нас и ние, че няма да бъдем мили с тях. Аз не съм като господин Анастойко, в който аз супер много уважавам, защото е добър човек. Може би аз, аз съм грешния, може би аз съм лошия, но няма да оставя това нещо да продължава по същия начин. Затова съветвам прокуратура, полиция, и държавни служби, както и общинските служби, поземни комисии и така нататък, задействат да предоставят правата на стойков, които му се полагат по закон, защото иначе им обещаваме, че случът ще стане толкова публичен и може би ще стане публичен, не само с него, с, с това, което се случва в, на ливарите, а може и да се стане известен с това, което се случва пред Община Несевър тези протести, примерно гражданско неподчинение може да дойдат и хора от цялата страна, защото ние няма да допусним Несевър да е като един отчелнически остров, в който двама или трима човека да размахват пръста и за тях ни вържат, а те да мачкат останалите граждани Братя ако те не направят нищо, скоро ще ви призова ние да направим нещо, да отчелим и няма да отчелим да търсим нападателите, а ще отчелим да търсим господина, който е поръчал нападателите, който си мисли, че е цар на Несеба. Благодаря ви за сега, да живее България и смърт за предателите.